Жінка-берегиня, мораль мета якого оберігати місто, каже художниця Альона Мартинова. Висота 1,80 м, ширина 2,30 м, виконаний у етностилі у вигляді вишиванки. Робота над ним розпочалася наприкінці листопада і тривала тиждень. В міськраді ми з крадами спілкувалися, там нас хотіли відправити далі в архітектуру і так далі, але потім коли з'ясували, що ми тут будемо щось хороше малювати, то сказали: "О, ну тоді там малюйте". Керівник цього кооперативу дав добро на те, що ми тільки за якщо це щось патріотичне. Допомагали підготувати стіну для малюнку Дмитро Слепуха, з яким зазвичай вона працює в парі, та ще один знайомий. Для зображення настінного малюнку використовувалася лише червона фарба. Фарби насправді не багато пішло. сюди. пішла фарба резинова. І ми з балонів також, тут багато працювали з трафаретами, бо я ж кажу, було холодно і ну, складно працювати руками, коли вони мерзнуть. На муралі зображено 14 символів. Чотири знаки по куткам – це знаки, символ бережа, називається. він символізує би, от, ту світову енергію, якою все наповнено. Тобто там енергія ци, це знак макоші богині, знак плодоріддя. Є декілька рун, які теж відображають зв'язок з вишнем і ну, захищають. Тут все про захист. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, позитивно реагують на появу муралу. Мені подобається, дуже нравиться. Прекрасно. Щоб забор би, зробити, б, взагалі б глаз би. до Ну, ярко змотриться, мабуть, да. що щось значить. Хто розуміє, как бы, напевно, розбереться. Далі художниця збирається взяти паузу в творчості і розпочати створювати морали вже ближче до весни. Зокрема, в планах продовжити малювати на паркані гаражного кооперативу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.